Azkaixo lakide. Uka da azken hilabeteetan, eskuntzan, zarri itzegin dela, aldizkari eta albiztegietan. Eskuntza akordea dela, maskariak direla, pandemia dela, dena dela. Eta horrengoan labetik, zuekin, afiliatuekin, gure lan itxarmenak zitzein nahiko genuke. Ez telako akarritua zeksen, edo peraltako hortuetan berbagaideen bat gure lan samak, gure lan ratioak, gure lan baldintzak arautzen dituen akordioa zitzein nahiko genuke. 2010-etik berriztu gabe dagoen itxarmen bada, eta hor gure ekarpenak osatu nahiko genituzke. Badalamatza gu hilabete batzuk, urtetik gorako negoziak eta baten ortean maiganean dagoen proposamenari, laben jarrera zehinden zehaztun nahiko genuke. Eta hortarako zure laguntza beharrezkoa dugu. Hortarako, labetik Hamaika eskualdetan antolatu ditugu zuekin billerak. Billerak helburua hori da. Jaurlaritzak ematen digun azken proposamena negoziaketaren emaitza hori zuekin aztertu eta zuen eskoletako onuragarria den edo ez guztion artean erabaki. Denon ezagutza kolektibuarekin hartuko dudulako erabakirik egokiena eta eskolentzat aproposena izango dena gure Euskal Eskola Publiko buru Jabea iruten jarraitzeko. Besteri gabe izena eman taburekin liberatu.